رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو يوم القيامة نعم الحديث صحيح واختلف أهل العلم في تأويل هذه الكلمات النبوية البليغة رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رب كاسية في الدنيا من النعم عارية في الآخرة من شكر هذه النعم هذا معنى وهناك من فسر الكلمه النبويه البليغه بقوله رب كاسيه في الدنيا بالثياب وهي عاريه في الاخره لانها ارتدت ثيابا شفافه او رقيقه او متبرجه او ليست منضبطه بالضابط الشرعيه بضابط الحجاب الشرعي فهذه تأتي عارية من ستر الله تبارك وتعالى في الآخر وهذا أحب التأويلات والتفسيرات عندي لهذا الحديث النبوي وقد فصلت بعض هذه الأقوال في كتاب أحداث النهاية لأنها علامة من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب كاسية في الدنيا بالثياب عارية في الآخرة من الثواب عارية في الآخرة من الستر لأنها لم تلتزم بالثياب المنضبطة بال الضوابط الشرعيه لم تلبس ثوبا فضفاضا ولم تلبس ثوبا طويلا ولم تلبث تلبس ثوبا آه ملتزما بالضوابط الشرعيه بمعنى الا يكون ثوب شهره والا يكون معطرا او مبخرا هذه ضوابط للحجاب الشرعي المرأة ان يكون طويلا والا يكون ضيقا والا يكون شفافا والا يكون وصفا للجسد والا يكون ملفتا للنظر بالوانه الملفته والمزينه والبهرجه والا يظهر ما تحته من الثياب بطريقة أو بأخرى وإلا يكون ثوب شهرة وإلا يكون ثوبا معطرا أو مبخرا لتلفت الأخت المسلمة الأنظارة بعطر ثوبها هذا كله لا جزء فهذا تقريبا هو أحب الأقوال وأحب التفسيرات إلى هذا الحديث النبوي إلى قلبي والله تعالى أعلم